حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا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 حَسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا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 العظيم حسبي, حسبي الله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 حسبي, حَسبي الله لا إله إلا هو عليه توكد وهو رَبُّ العرشِ العظيم حَسبي, حسبي الله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 Yes. yes, me.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 حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكّد وهو رب العرش العظيم حسبي الله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 حَسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكّلت، وهو ربّ العرش العظيم. حَسبي الله. لا